Πολύ χαίρομαι που σας υποδέχομαι σήμερα στο το, το Μέγαρο Μαξίμου Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με ε, Αναπηρία. Και ε, θυμάμαι, αγαπητέ μου Πρόεδρε, κύριε Βαρδακαστάνη, μια επίσκεψη την οποία είχα κάνει στην ΕΣΑΜΕΑ όταν ακόμα ήμουν αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είχαμε συζητήσει τότε για την ανάγκη να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μια προεκλογική μου δέσμευση, την οποία φροντίσαμε να κάνουμε πράξη και θέλω εδώ πέρα να συγχαρώ και τον Υπουργό Επικρατεία τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτήν την οριζόντια πρωτοβουλία κατάρτιση αυτού του σημαντικού εθνικού σχεδίου, από το οποίο απορρέουν και όλες οι δημόσιες πολιτικές μας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις με του COVID, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο κάποια, τη θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού, μένει τώρα και η εκπόνηση και η έκδοση της σχετικής δευτερογεννούς νομοθεσίας προκειμένου να γίνει πράξη αυτή η, πιστεύω, πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τα άτομα τα οποία χρειάζονται μία υποστήριξη, προκειμένου να μπορούν να έχουν πραγματικά ίσα δικαιώματα και ουσιαστική προσβασιμότητα. Συγκρατώ την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των, των ΚΕΠΑ, έτσι ώστε να μην υποβάλλονται σε αυτήν την φρικτή βάσανο άτομα με μόνιμες αναπηρίες, να πρέπει να επαναπιστοποιούν το απολύτως προφανές τις νέες θέσεις, οι οποίες έχουν για τα άτομα με αναπηρία. Αλλά θέλω να κάνω μια ξεχωριστή σήμερα στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητος, να την συγχαρώ για την σπουδαία δουλειά την οποία έχει κάνει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να της δώσω την ευκαιρία να παρουσιάσει μια πολύ σημαντική νέα πρωτοβουλία, που δεν είναι άλλη, από την ψηφιακή πύλη Amea.gov.gr, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε σε, σε λίγο για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι τα λόγια μας συνοδεύονται και από πράξεις. Θέλω να τονίσω ότι ο ιστότοπος αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τελείως ωραία από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους του συντελεστές αυτής της προσπάθειας, να επαναλάβω ότι η οριζόντια αυτή πολιτική θα χρειαστεί να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο για να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι έχουμε οριμάσει πολύ ω κοινωνία, τουλάχιστον στα ζητήματα που αφορούν στις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία και η μέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να δούμε πού έχουμε προοδεύσει, να επισημάνουμε τις τυχόνες δυναμίες μας, αλλά να στείλουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, ένα μήνυμα ότι τα άτομα με απειρία πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και βέβαια αυτή μα τη δέσμευση να φροντίζουμε κάθε μέρα, όχι μόνο την ημέρα αυτή, στην οποία τιμούμε τα, τα άτομα με αναπηρία κάθε μέρα να την κάνουμε πράξη. Ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη ΕΣΑΜΕΑ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, γιατί από την πρώτη στιγμή. Αγκάλιασε την προσπάθειά μας αυτή και θυμίζω ότι ήταν λίγες ημέρε μόνο μετά την ψήφο εμπιστοσύνη που έλαβε η κυβέρνηση. Τον Αύγουστο του 2019. Τον Αύγουστο του 19, τον έτσι, έτσι. Το 2019, 21 Αυγούστου, την οποία εμείς με τον Πρόεδρο την εορτάζουμε κάθε χρόνο. Η μέρα που προσκαλέσατε εδώ τον Πρόεδρο και ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια αδράνειας ο συντονιστικό μηχανισμό, ο οποίο και ανέλαβε την πρωτοβουλία για το Εθνικό Σχέδιο Δράση. Το οποίο σε 30. Επιμέρου, δράσει δράσεις και έξι πυλώνες, κατέγραψε ολόκληρη την οριζόντια πολιτική που αφορά το σύνολο των Υπουργείων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ποσοτικοποιημένα και με ιδιοκτήτες τη κάθε δράσης, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Απλώς να σηματοδοτήσω και εγώ τις μεγάλες ημερομηνίε Τον Δεκέμβριο του 2020 αναρτάτε και κατατίθεται στο Δημόσιο ΒΙΟ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Μέσα στο 2021 έχουμε την συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, τον καθηγητή, τον κύριο Στεφανίδη για τη σπουδαία προσπάθεια και συμβολή που έχει φέρει στην προσπάθειά μας, όπως και το σύνολο των μελών της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε σε διαρκή ελεπίδραση και με την ΕΣΑ και με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πολλαπλές δράσεις που αφορούν την προσβασιμότητα Καταγράφεται για πρώτη φορά το σύνολο των δημοσίων κτιρίων έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρης αξιολόγηση για το επίπεδο προσβασιμότητας και να θεραπευθούν οι χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν στα θέματα αυτά. Η λογική της αυτόνομης διαβίωσης που ενισχύεται με τον προσωπικό βοηθό, με το σχέδιο που υπάρχει για την αποϊδρυματοποίηση. Η λογική της ανάδειξη του πολιτισμού για όλους. Ε, συμβολικά θεωρώ μεγάλη στιγμή των τελευταίων ετών, τη λειτουργία του Αναβατόριου της Ακρόπολης, που επέτρεψε σε όλους τους συμπολίτε μας να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και μέσα από τις διαδρομές που δημιουργήθηκαν και στην Ακρόπολη και θα δημιουργηθούν σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, θα καταστούν απολύτως προσβάσιμοι. Το μέτρο της επιτυχία του πολιτισμού της κάθε χώρα, κρίνεται εν τέλει από αυτού του τύπου τις συμπεριληπτικές πολιτικές, και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή νομίζω την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενδυναμώσουμε και για το μέλλον Όπω είπε πολύ σοφά ο κύριος Γεραπετρίτης οι δράσεις που είναι στο Εθνικό Σχέδριο έχουν οι και οι είναι όλα τα Υπουργεία έτσι δεν είναι κύριε Υπουργέ αυτοί τις πρότειναν αυτοί δεσμεύτηκαν ε, θα προτείναμε να ζητήσετε από όλα τα Υπουργεία να σας καταθέσουν οι Υπουργοί σε Υπουργικό Συμβούλιο, τι έχουν πράξει και τι θα πράξουν για να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που είναι για το Εθνικό Συνδράσεις έχει ορίζοντα μέχρι το 23. Και γιατί επειδή είστε άνθρωπος του πράττο και όχι του Λέγω, είμαι βέβαιος ότι θα την ακούσετε αυτή τη σκέψη. Δεύτερο, το είχαμε ξαναπεί, ε, να δείτε μήπως προκαλέσετε ζητήσετε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, κάποτε πρέπει να γίνει. Γιατί γίνονται σημαντικά πράγματα στη χώρα ε, και είναι καλό να τοποθετηθεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Νομίζω από αυτό έχει να κερδίσει η κοινωνία, έχει να κερδίσει η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα. Αλλά έχουμε να και εμείς. Διότι αυτό που σπάει τον αποκλεισμό, κύριε Πρόεδρε, είναι η ορατότητα. Και με τέτοιες ενέργειες δίδεται μεγαλύτερη ορατότητα στα ζητήματα της αναπηρίας. Τέλος, ρωτήθηκα σήμερα το πρωί από έναν δημοσιογράφο τι γιορτάζουμε σήμερα. Και του είπα, ασφαλώς δεν γιορτάζουμε τα άτομα που είναι κλεισμένα στα ιδρύματα τις πιο πολλέ φορές παρά τη θέλησή του, Δεν γιορτάζουμε τους ανθρώπους που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δυσκολεύονται παρά την πρόοδο που υπάρχει στην προσβασιμότητα. Δεν γιορτάζουμε ε, που τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν στις παιδικές χαρές γιατί δεν είναι φτιαγμένε για όλα τα παιδιά κλπ. κλπ. Γιορτάζουμε μόνο την ανθρώπινη πικιλομορφία σήμερα. Την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης πικιλομορφίας. Και επειδή σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα, γιατί έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά στην ιστορία την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε χρόνο που εσείς θα κρίνετε να υπάρξει μία συνάντηση ας την εργασίας, μεταξύ εσάς και της ΕΣΑΜΕΑ για την ατζέντα που θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε και που δεν θέλω να πάρω το χρόνο σήμερα. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ω κυβέρνηση ότι μπορούμε να υλοποιούμε σημαντικές οριζόντιες δράσει, οι οποίες ακριβώς απαιτούν συντονισμό σε επίπεδο Γραφείου Πρωθυπουργού διότι αλλιώς καταλήγουν απλά να είναι αποσπρασματικές φωτοβολίδες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή, έτσι θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει την πολιτική μας στα ζητήματα των ατόπων με αναπηρία μέχρι σήμερα. Θα συμφωνήσω και αποδέχομαι την πρόσκλησή σας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, με δικιά μας πρωτοβουλία, να κάνουμε μια συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων προημερισίας για τα άτομα με αναπηρία. Συνήθως αυτές οι συζητήσεις γίνονται με αφορμή την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Καταλήγουν, δε, σχεδόν πάντα σε μια σκληρή αντιπαράθεση την οποία δεν νομίζω ότι παρακολουθεί η πλειοψηφία της κοινωνίας. Ίσως αυτή η συζήτηση είναι μια ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επιτέλους, ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει χρώμα, ακόμα. Να μπορέσουμε να ομονοήσουμε και να συζητήσουμε δημιουργικά προτάσει που μπορεί να καταθέσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι. Το Εθνικό Σχέδιο Δράση, όπω αναφέρατε, για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία, εκφράζει μια εξαιρετικά σημαντική πρόοδο για τη δέσμευση τη κοινωνία στο στόχο τη καθολική πρόσβαση και τη εφαρμογή μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. ...περιεχομένου, έτσι όπως ε, ε, εξάγεται από την επισκεψιμότητα των ε, χρηστών στο περιεχόμενο της πύλης. Παρέχονται δύο ε, ηλεκτρονικές σύνδεσμοι σε εσωτερικές σελίδες της ψηφιακής πύλης για τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντος, όπως βλέπουμε εδώ. Οι τρει ε, ε, τελευταίες εκδηλώσεις και πάλι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις εκδηλώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι προς, προς άλλου δικτακούς τόπους της δημόσια διοίκησης και ήδη από την πρώτη σελίδα ο επισκέπτης μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα σημεία αναφοράς του νόμου 4488 του 2017 σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμου.